Per accedir al campus virtual, primer hem d'activar el compte de la UDL. Per fer-ho, des de la pàgina principal de la universitat, Perfils d'accés, Alumnes, UDL i a Serveis, Activació del compte d'usuari. Aquí hem d'escriure el DNI, el NIE o el passaport sense l'última lletra, el número d'expedient, que es troba al full de matrícula a dalt a la dreta, Escrivim la clau d'accés, la verifiquem i activem el compte. Un cop tenim el compte de la UDL actiu, anem a la pàgina inicial de la universitat, cliquem a Campus Virtual i ja podem posar l'identificador i la paraula clau. Quan accedim al campus ho fem des de la pantalla inicial del meu espai de treball. Aquí tenim un resum dels anuncis recents a l'agenda, dels avisos més recents dels diferents espais, el llistat d'assignatures en el quals estem matriculats i també ens avise si hi ha missatges nous tant a la missatgeria com als fòrums de les diferents assignatures. A més, també podem fer ús de l'agenda a nivell individual, creant un nou esdeveniment. I a Anuncis, ens queden recollits tots els anuncis enviats als diferents espais de les assignatures. A Preferències, tenim opcions a les notificacions. Si és necessari, podem canviar el fos horari. I també l'idioma, escollint-lo d'una llista predeterminada. Quan accedim a l'espai d'una assignatura ens trobem la programació. A la guia docent hi ha la informació de la matèria en qüestió. A més, també tenim l'espai de recursos. Aquí hi ha els materials que el professorat utilitza per cada una de les assignatures. Aquests materials poden ser fitxers de diferents formats, imatges, també hi pot haver enllaços, etc. Per baixar-nos el material, únicament cliquem a sobre del document o de l'enllaç i el descarreguem o descarreguem se'ns obrirà la pàgina. A més, també tenim un enllaç a la biblioteca, a la cerca de catàlegs, bibliografia recomanada, etc. El campus virtual ofereix dos tipus d'activitats, activitats tipus treballs i test i qüestionaris. Les activitats ens queden recollides en una llista i es marca la data d'obertura i la data límit. A més a més de l'estat, per accedir-nos a una activitat es clica al títol i aquí tenim les instruccions i la part de presentació de l'activitat en la qual es pot escriure un text i a continuació adjuntar el nostre treball. Per adjuntar el treball es fa, anant a navegar, seleccionem el fitxer, se'ns passaria el fitxer a sota de fitxers adjunts i clicant a presenta l'activitat s'enviaria al professorat. Els tests i qüestionaris també ens queden amb una llista. Aquí ens ve marcat si hi ha temps límit de realització o no. A més a més de la data i hora límit per a fer-ho. Accedim clicant sobre el títol de cada activitat i comencem la prova. Per exemple, aquesta és una pregunta d'opció múltiple. Només ens cal seleccionar la resposta que creiem correcta i continuar. També podem trobar preguntes com de veritat o fals, o també podria ser preguntes de relacionar, d'omplir buits. El professorat pot utilitzar aquest espai de qualificacions per publicar els resultats en format numèric de les diferents activitats i proves realitzades, tant al campus virtual com a fora. Com a estudiants, la utilitat de les qualificacions és únicament d'informar-vos els resultats. A missatges tenim una missatgeria privada en la qual podem escriure missatges tant a tots els participants, a rol d'estudiant, a rol de professorat o escollir la persona en concret de la llista. Tenim per ficar l'assumpte, el text del missatge i també podem afegir un fitxer adjunt. Quan el tinguem redactat, cliquem a enviar. Una de les utilitats de la missatgeria del campus virtual és que a la configuració podem posar que ens reenviï els missatges privats a l'adreça de correu electrònic que li posem aquí. Llavors ens enviarà un avís. Podrem llegir el missatge però per respondre hem d'entrar al campus virtual i fer-ho des de missatgeria. Això s'ha de configurar a cada un dels espais. Un cop tenim aquí el, el correu, li dieiemm des de la configuració. Una altra eina que ofereix el campus virtual és Reina de Debat. El debat s'estructura amb fòrums i temes de conversa i dins els temes de conversa hi ha els missatges. Per accedir als missatges, cliquem al títol del tema, i, igualment, amb els missatges, cliquem el títol de cada missatge per veure el contingut. Per respondre a un missatge, podem fer-ho per "respon a aquest missatge o, si volem contribuir al tema sense contestar a cap company en concret, fem "respon al missatge inicial. Quan fem una resposta, podem canviar el títol d'aquesta resposta Tenim el caixó de text per poder escriure i també podem afegir un fitxet junt, si és necessari. Un cop tenim enllestit la nostra contribució, cliquem a Publicar. Cada assignatura té un espai d'anuncis. Aquí es recullen únicament els anuncis d'aquesta assignatura en concret. Tenim els anuncis en un llistat, per veure el contingut només cal clicar damunt del títol de l'anunci. També tenim el llistat de participants al curs. A Configuració de l'espai hi ha informació de l'espai d'aquesta assignatura en concret i totes aquestes són les eines que per defecte venen predeterminades a tots els espais de cada assignatura. Per sortir de la nostra sessió, anem a sobre el nostre nom, cliquem i surt de la sessió.